المترجم ثامن وقت راسه ما يلين ننصر رجال الطيبين لا مره و مرتين يسدي حاجه من صار السهمة وسط من اللي فوافي ومن ربع وفوا مطوعه روس الطغام بني رشيد اهل النعم مازالهم روس هالقمم عد لقام مثل الدم نار على قمه علم روس هالمطالب قدكها روس هالرجال الغانمين